المشكل هذا باش ما نطولوش هذا المشكل تاع التكلفه اللي ولات تاخير راه كتحملها الواجهه الحضريه الرئيس ما بقاش يعطيك كل واضح عين القوانين الرئيس ما بقاش يعلو شي صالحيه باش يتنفس والسلطه المحليه ما بقاش عندها على طرف الرخصه نظرا للتجربه اللي عندي 37 سنه وانا في هذا المجلس مع السيد الرئيس سي محمد حماني كنا كندخلو 70 80 مليون في الرخصه والرئيس الحالي دابا اللي توقف مش على الرخص خاص ماشي عليه مش على الروح علاش 30 كتصيفط هنا باش للقافلة هاد هنا كيصيفط الدوسي الوكالة الحضرية كادر دوز واحد كيف توقع توقع هذا 35 دوسي واحد شنو, شنو. شنو الأسباب للرفض نظرا الكغيط ما كانش واضح وعقد مرارته اراده ماشي واضحه شي حاجه بسيطه جدا وراها الازمه اللي تعيشها من الساحل ما شفتوهاش كما قالوا بعض الاخوه اللي سابقين هنا الناس راهم فرقين السكنه بالرواق والحصير مع ولادنا الله يجازيكم بخير انا وخمس ما استعنيت واحد راه اسراء ولا وجبتني النفس ديالي هنا وكنقول الحقيقه الحضاريات شو بجوج الملايين الفرنك اللي خلص السيد بشكل رخصاء. ممكنش. كينا حالة اللي نقول فيها وحيطة الان اخوان. ارض جمع. احنا كان احنا. مع الاخوان المجلس في الاخضاء. ارض تبع عن مكلمة لا ما كاينش هاد اللي تعب الارض اللي تابعه الدولة باش كل واقعيا لأن ما عندك شمية دوسلة. ولكن الاخوان اللي دخلوا راه كاينه كينا بحشاوية بحساف الاخوان. عن دم ملك ديالهم. قدام متجدهم. السيد توفى. باباه فايت الدار فيها اشجار اليوم غادي وعاد 5 كيلومتر في الدور بتطبق عليهم وقال حضري القانون مشي انا في المركز طبق عليا ولكن الدور ديال 5 كيلومتر 6 كيلومتر 7 كيلومتر ما عنده لا تلا ولا تمارين و تطبق عليه شي لوك يكون عنده السرج ما عرفش حد حديد والدرعه وجه والك ماشي هو هذا وهاد الكلام هذا كنقوله و نتحمل المسؤوليه ديالي فيه والله كك كقيد حتى كتوقع شكرا، السلام عليكم، <تصفيق> تدافق الجهود ديال الجماعة والإخوان د الأعمال ومصالحنا المركزة الدولة، من أول دراسة اللي عندها وقع كبير على جماعة د الأعمال ككل هي مخططة المدير التهيئة العمراني لساحل تكريم العرائش اللي كيتواجد الآن في مرحلة المستضعفة، يعني اللي جاب مجموعة ديال المشاريع التنموية وعطاهن على المستوى القريب الائقه المتوسطه حنا هنا كنا برنامج عمل الجامعه كنا هنا واحد التطول على اساس باش كنجمعوا برنامج هذه المشاريع هذا يعني خلال مده 2022 2027 وهاد من هاد المشاريع كلها تنصب التنصب تحقيق واحد السكن لائق للعالم السكن على حلو لا تتكلموش على التجهيزات المتحتية لا تتكلموش على المرافق العموميه لا على العام لجمعات العام هذا من بين المسائل التي تخليناك واحد ولكن ما كاينش نتيجه هذه النتيجه كنشوفوا ما كاينين الخلل اننا واحد المواد او شيء دوريات تعطينا تبسيط المصادر يعني تقوم بناء في المستوى وتحقق اننا التنميه المستدامه. انا ما نطولش عليكم كاين مجموعه ديال الدراسات اللي بغينا نقول استاذ نائب ان يكونوا مجموعه ديال التدخلات ديالكم، التدخلات اللي دي سمعوا الى الاخوان اللي نظر لذاك الوقت، ان يكون الا كان القاد واحد شي تدخل ما يعاودش يقولوا الاخر باش نكون انه الاجابه، القافله الاخوان الاطر ذات كفاءه عاليه اكيد في انتظار الاخوان اللي عندهم شي مكيفات طلبات البناء كتعرف التعثر، او شي واحد غريبني شنو الطريقه <تصفيق> ديال يعني ديال ديال المرتفق اللي خصها يعتمدها في تحضير ملف ديال طلبه البناء او اي شي حاجه اللي عندها علاقه بلانوط دونسينيوم ملكيه المعلومات او علاقه المعلومات اللي كتمنح للمواطنين في هذا الشان يعني اي حاجه عندها علاقه بالبناء والتمكين حنا مستعدين اننا ان شاء الله نقدروا بعدا ماجي باش نحلوا معكم مجموعه من المشاكل جهه العمل الواطي باش تحل هذه المشاكل وهي فرصه كما قال هذه القبيله راهو مكتب متحرك مهيئ لجميع التجهيزات اخر التراث كي ديزامبريمون كاين دي كي بي سي اذا عندك المطايا تنعطوها لكم دابا مجللات تيراني ديالك ولا تيراني من السبب بغير عندك شي شكاية عندك شي في مشاكل دابا معك نحووله دابا